Hej, jeg hedder Sara Jensen og er næringskonsulent her i Hvidovård Sundhedscenter. Jeg hedder Louise Thunbo og jeg er klinisk diatist i Sundhedscenteret. Vi er en del af det team, der kan hjælpe dig godt på vej, hvis du har fået en kræftsygdom. Vi kan vejlede dig og dine pårørende, hvis du har behov for noget vejledning omkring kost og næring. Mange oplever bivirkninger, såsom smagsforandringer, madlede, kvalme opkast måske også, som kan gøre det svært at få næring nok og holde sin vægt. Men det er rigtig vigtigt, at du holder din vægt under det tilhvert behandlingsforløb, så du ikke øh, mister dit funktionsniveau. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med gode råd og idéer til, hvad du kan spise, så du kommer godt igennem dit sygdomsforløb. Så er du allerede i forløb med kraftkoordinator eller i genoptræningen, så kan de henvise til et forløb hos diatisterne. Du kan også ret henvende sig til din egen læge eller til den behandlende afdeling, og så vil kraftkoordinator Ring dig op og koordineret et forløb her i